هل في القرض بالزكاة؟ نعم نعم، الإمام نعم. نعم إذا إليه عليه الحول تزكي، سواء مالا إذا صار له ألف ريال أو أو ألف أو أكثر وحال عليه الحول هو زكيه، لأنه والف، صار مالا لك، صار دين عليه لأخيه، فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال التي جاءتها وكذا أو بغير ذلك من القوقص الشرعية، نعم